För er som har följt mig ett tag så vet ju ni att jag fullkomligt älskar chocolate chip cookies. Det är min bästa kaka, både att baka och att äta. Det är typ det bästa jag vet. Och jag kommer idag att visa er hur jag bakar mina chocolate chip cookies. Och jag kommer lära er hur ni med små enkla knep lyckas med era chocolate chip cookies varenda gång. Så fortsätt kolla nu för nu ska vi baka chocolate chip cookies. Och att baka chocolate chip cookies är faktiskt inte så svårt som man kan tro. Det som behövs är ju smör, vetemjöl, farinsocker eller muscovadosocker beroende på vilket man har hemma och vilket man tycker bäst om. Strösocker, vaniljsocker, bakpulver, ägg och en extra äggula och sen chokladknappar. Och jag använder mörk choklad för att jag tycker att det blir allra godast och då är den på 70 kakao. Det är min favoritchoklad men det går att använda vit choklad, ljus choklad, mjölkchoklad eller vilken choklad som helst. Och man måste inte ha just chokladknappar som jag har. Utan man kan faktiskt ta en vanlig chokladkaka och bara hacka i mindre bitar. funkar precis lika bra. Och nu tänkte jag sätta igång och baka och då börjar jag med smöret för det ska smältas. Det är 220 gram smör. Ner i så. Sätter vi den på medelhög värme. Så att det får smälta. Så. Och under tiden som smöret smälter så häller jag ner socker i skålen. Och då är det 2 dl farinsocker. tillsammans med en deciliter strösocker. Och det är ju farinsockret som ger den här härliga smaken till kakorna. Ni vet den här kola touchen som är en helt galet god. Och även då färgen för att om ni kollar på kakorna så har ju de en liten gyllenbrun guldaktig färg och det får de ju då av sockret. Nu blandar jag det här och sen ska jag tillsätta det smälta smöret här i. Bara blanda ihop. Sådär. Nu har mitt smör smält och jag ska hälla ner det här i sockerblandningen. Så. Och nu ska jag röra ihop det här. Tills smöret har blandats väl med sockret. Det kommer bli lite klumpigt och se lite ofräscht ut men det är precis så det ska vara. Sådär, nu ska jag tillsta ägg och då är det ett ägg och en extra ägggula. Nu kommer jag också binda ihop och bli mer som en smet. Nu ska jag gå i med de torra ingredienserna och då blir den här vispen alldeles tokig att vispa med. Det kommer inte funka för att det ska bli en deg det här. Så ställer jag den åt sidan och använder mig av en slikepott istället. Som är betydligt enklare. Så, då har jag 5,75 dl vetemjöl som ska ner här tillsammans med en tesked bakpulver och en nypa salt som jag har haft i här också. Så, och sen två teskedar vaniljsocker. Nu ska det här blandas väl till en tjock smet eller en klibbig deg. Det är väl de orden man kan beskriva den här smetdegen med. Det ska bli en kakdeg, men den blir liksom ganska så klibbig. Men det är bara att arbeta tills det blir en jämn och fin deg. Den här degen går ju faktiskt väldigt fort att göra och den är väldigt enkel. Men nu när den är färdig snart, jag ska bara tillsätta en ingrediens till. Men när degen är färdig så ska den vila i kylen i ungefär en halvtimme. Och det är ju då för att den ska sätta sig. Och sen också ett tips, när man bakar chocolate chip cookies och vill ha dem lite så här tjockare, segmjuka och sådär härliga, då ska man ha kall kakdeg. För att när man stoppar in en kall kakdeg i en varm ugn så går det inte lika fort för dem att smälta ut och bli sådär platta. <hör> för att om jag skulle köra in den här varma klibbiga degen nu, då skulle den bara smälta ut jättemycket och det skulle bli lövtunga kakor. Så kall kakdeg är att rekommendera. Och nu ska jag tillsätta min sista, men kanske bästa ingrediens chokladknappar. Och då har jag 3 deciliter, men jag tillsätter bara två delar ungefär. Så två deciliter på ett ungefär. Så där, de här sparar jag till garnering. De ska bli fina kakorna också. Inte bara goda, de ska vara fina också. Oj. Och nu ska jag arbeta in chokladen i degen. Så där nu är min deg färdig och jag ska lägga den på ett bakplåtspapper innan jag stoppar in den i kycklingskåpet. Det går också att lägga degen i plastfolie eller i en plastpåse eller i en burk med lock. Så länge man får in den i kylen så löser det sig. Så försöka skrapa ur all deg. för att All deg ska med. Och är det så att man inte vill baka ut hela degen, alltså alla kakor, på en gång så kan man faktiskt frysa in degen. Och Då kan man antingen frysa den i en rulle för att sedan ta fram den när man är kaksugen och bara skära i skivor och grädda. Eller så kan man frysa in den i små bollar. Det funkar också styckvis. Sen när man är liksom frysta kan man lägga dem i en burk eller i en plastpåse. Och alltid ha lite kakdeg i frysen. Det kan vara typ det bästa man kan ha. För att är man sugen på kakor någon dag då. Då är det bara att plocka fram en boll eller en skiva in i ugnen och sen bara njuta. Superenkelt, så det är ett bra tips. Nu i alla fall ska den här degen in i kylen. Jag rullar den lite grann till en rulle. Nu ska den in i kylen i 30 minuter innan jag kan baka ut kakor av den. Så där är det. Nu har min deg varit i kylen i en halv timme. Ah, nu är den liksom perfekt. Så att nu ska jag baka ut det här till kakor. Kanske att jag ska provsmaka lite först. Det är viktigt att provsmaka degen också, inte bara det färdiga resultatet. Och jag har förberett en plåt med bakplastpapper. som vi nu behöver. Ställer vi den så där. Får möblera om lite här så att jag får plats. Så, och nu ska jag visa er någonting väldigt smart. Jag har nämligen ett bra tips när man bakar sådana här kakor. och Det är att man tar en ganska stor degbit och rullar till en boll. Bara en vanlig rund boll och sen drar man isär bollen liksom i två delar på mitten så så att man får en sida uppåt som är lite ojämn och lite bullig liksom, som jag gärna vill kalla det. Men som är ojämn för att det kommer ge såna härliga lite ojämna kakor på ytan som verkligen ser ut som riktiga chocolate chip cookies. För jag gör jag så att jag bara rullar en vanlig slät boll så kommer också kakan få en slät och jättetråkig yta. Ett litet tips från coachen bara, men det är absolut inget måste. Man kan rulla en boll och lägga den så här också, men jag gillar verkligen att dra isär så här. Så öppnar det liksom för lite för chokladen och så där. Det blir jättefint. Prova om du inte har gjort det innan. Och Tänk också på att kakorna flyter ut på plåten. Så lägg dem inte för tätt som jag precis har på att göra. För då får man jättetråkiga kakor. Det gör ju ingenting om de liksom flyter ihop lite grann i kanterna. För det kan man alltid pilla upp när de fortfarande är varma, liksom med en liten kniv eller så. Men att få en hel kaka på hela plåten, som kanske blir ojämnt gräddad och så där, det är det inte så kul. Så, nu ska jag toppa med lite extra chokladknappar. Och sen ska jag köra in de här i ugnen. Och jag älskar ju choklad, så jag tillsätter ju en hel del. Toppa ju med massa choklad. Så, någonting. Tror jag lägger på två kakor till? Det borde få platt på plåten. Så då blir det alltså åtta kakor totalt som jag gräddar på en plåt. Sådär. Och sådär. Och nu ska alla kakor toppas med choklad. Och det är inte så det är jättenoga heller, men man behöver liksom inte lägga dem snyggt och sådär. Det är ju ändå hembakat trots allt. Och vill man ha mycket choklad så öser man på med choklad. Vill man ha lite så tar man bara. Några knappar och är det så att man inte kan äta choklad eller inte gilla choklad av någon konstig anledning så behöver man faktiskt inte ha choklad för de här kakorna är goda utan också. Men äter man choklad så ha choklad i dina kakor. För det gör ju liksom skillnad. Det heter ju trots allt chocolate chip cookies. Nu är dessa färdiga för ugnen så att nu ska jag grädda dem. Mitt i ugnen på över och undervärme 175 grader, cirka 10 minuter. Och Under tiden som mina kakor gräddas så tänkte jag visa er hur jag fryser in den kakdägg som har blivit över. För jag känner att åtta kakor som jag gräddar nu, det räcker för idag och jag vill spara lite kakdägg i frysen. Så att nu tänkte jag att jag skulle göra det. Då tar jag ett nytt bakplåtspapper för det här är gått sönder. Lägger ut det så. Och sen tar jag degen. Sådär, och försöker forma den till en rulle Eller till en lång korv. Bara lite slarvigt sådär. Sen kan man liksom rulla den lite så. Jag försöker få den ganska jämn i tjocklek över hela. För att det underlättar sen när man ska ta fram och grädda kakor. Sådär. Sen tar jag bak på pappret rullar över det så. Och så bara se till så att det blir en tight rulle. Rullar. Och sen gör jag som en smälkaramell. Jag vrider ena änden åt ena hållet, och andra åt andra hållet. Och nu har jag alltså en rulle med kakdeg att frysa in. Nu är kakorna färdiggräddade och de har fått svalna lite grann. Och de blev helt perfekta. Alltså helt perfekta. De är lite så här ojämna till ytan som jag önskade. De är ganska tjocka krispiga och sega i kanten alldeles mjuka i mitten och de doftar helt fantastiskt. Det verkligen att ni blev sugna på att gå in i köket och provbaka mina chocolate chip cookies, eller hur? Och man behöver ju inte baka ut hela degen på en gång, jag visade ju precis hur man fryser in den och hur man sparar den till senare. Man kan grädda en kaka, man kan grädda 20 kakor, man gör precis som man vill. Men jag hoppas att ni blev sugna på att prova i alla fall och blev ni det så finns receptet, länkat här i beskrivningen under videon. Hoppas att ni gillar videon och hoppas att ni ska gilla nästa video för då bjuder jag nämligen er på det här. Den är alldeles kladdig inuti, precis som en brownie. Det är en brownie i miniformat. Så himla gott. Ja, ni såg ju. Om ni klickar på prenumerera nu, så kommer ni ju inte att missa den videon och inte heller några andra videor som kommer framöver. Men jag vill tacka er så hjärtligt för att ni har kollat idag. Hoppas att ni tyckte det var kul, det gjorde i alla fall jag. Ha det så jättebra nu så ses vi snart igen, hejdå!